Всю свою енергію, всю свою любов віддаю туди. Отак, От треба в'язати пальчиком. Це дуже просто і легко. Так волонтерка Зінаїда Тех започинає плести килимок для військових. 72-річна жінка на пенсії. Таким чином, каже, хоче допомогти українським захисникам. Це таке, ніби більше на осінь, на зиму. Тому що зараз можна ще присісти на святу землю, на цемент, а це і в машину покласти щоб тепленько було, і в тан покласти, і на землю сісти. Залишки тканини для роботи Зінаїда Тех забере у швейних майстернях безкоштовно. Кожний виріб створює з різних кольорів. Жінка каже, з трьох тисяч килимків, які передала на фронт від початку російсько-української війни, ще не було однакового. Це така честь, що ти ну, маленьку маковинку робиш для того, для своєї батьківщини, для своїх військових. Пенсія маленька, грошима трошки там я колись помагала, продуктами теж. А от цим я щаслива, що, що я це зможу робити. Коли є матеріал, розповідає Зінаїда Техза, вона в день може сплести три килимки. Ці вже готові. Їх волонтерка передасть військовим, які перші звернуться. Хтось продуктами, хтось маскувальними ситками, а це от моя, це моє так, як повітря. Я знаю, що це їм треба і сісти, і поїхати. в нас свій килемочок і щоб мав свій килимот. Чотири роки тому, каже Зінаїда Тегза, її відзначили як волонтерку. Посвятили волонтери. Ось мій значок волонтера. Зінаїда Тегза каже, що кожен ранок починає з молитви за українських захисників. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Жінка розповідає про повномасштабну війну, яку розпочала Росія, вона дізналася з телевізора. 24 лютого це була надзвичайна подія, яку ми ніколи не надіялися, що так можуть зробити наші браття, наші хіба ж це браття можуть так зробити. У кімнаті Зінаїди Техзи зараз є 130 готових килимків, які жінка з початку повномасштабної війни передасть на фронт українським захисникам вперше. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.